لقد ان اكون في المنطقه في المنطقه التي اردت ان اكون في المنطقه في المنطقه التي اردت ان اكون في المنطقه في المنطقه التي اكون في المنطقه التي اكون في المنطقه التي اكون في المنطقه التي اكون في المنطقه التي اكون في المنطقه التي اكون في المنطقه التي اكون في المنطقه التي في خلاص بتنو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 إذا كانت في المنطقة في المنطقة التي كانت في في في في هناك امر جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا أبي جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا هين تبيش أو من خدايما في رعونه، وآو جيت بيش من خدائمن خدائوىنه، معنى أبه بواريب متينه تنو أبه عبدت منه، أبه إيش بندهت منه، قاضي جلال دكتور هن هردو كاب كوجن، أبه تشن خلته تكن عبدت منه، إينه بالسرواند بن أجري دي هن هردو كاب كوجن. هلا صح؟ نمونا كديهاي فيت نقش فيت فيتناك نت كود ت تمجوا بس ما شيء بكون قلق بس او بي عندك بس قلت قران يا خلق كرني تشيكر انت قران لا صفات رب العالمين، بالعالميه مهم اساسا ثاني معناه انت ناف نا باروك عندك زناوي كبي ناوي ابن ابي داوود بي ابي وك محاكم التفتيش ذكر زنات انات قلت كورا حكي قلت با يعني خدي قراني صفته كي خدي ما إيش عندن؟ ايشون زينوي جرنوي حارث كري مسكيني بي عندك بش شافعي بي مهم ولكن هذا هو القران الكريم هو قران الكريم هو قران الكريم هو قران الكريم القرآن قران الكريم هو قران الكريم هو قران الكريم هو قران الكريم هو قران الكريم هو قران الكريم هو قران زبور، تورات، انجيل فرقان قران و لتخرجت وتفحرشرت هاني خدت على خلق المخلوق بارتون لكن بارتون خلق يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك لك لأن كابينوي حرمزان كانت اكش سركوديت فرسي بي اغمر يعني هوت يعني باش بمن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص يقولون أن هناك أشخاص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 يلصير 1 بيرو بوشونت أمريكا قوتي، وكم وان بيرو بوشونات هاد النخارة، وكم الخلاك قابلة جدا أمريكا قوتي اس نفّل بس اثناء نايلم فل باز بس إنسانة، ان يعني مربتهن جله جله جيرمدن، إيه أصلا كبرن ده جيرمداطية تشتكي جارك، رحمه عندما تكون الدولة فيها أحوال، كيف تكون الفقيرة، أحوالت خلكي الفقيرة، خلكي كي الفقيرة، كيف تكون الفقيرة، كيف تكون وصرش اوفنتو نديورا كويت حراميه جفد خان يعني مشروبي حرق جسم ما يجفد خان انه عملي فيوب تش جور و عفوش بري عمر تش جور دام عملي فيو كلري اف كن سر اسمعوا هذا الامر ولكن هذا الامر يقولون ان الشباب يقولون ان الشباب يقولون ان الشباب يقولون ان الشباب يقولون ان الشباب يقولون ان الشباب يقولون ان يقولون يقولون يقولون بس لم يكن هناك أي شيء، لكن هناك أي شيء، هناك أي شيء، هناك أي شيء، هناك أي شيء، هناك بس شيء، هناك أي شيء، هناك مولد شيء، هناك أي شيء، هناك أي شيء، هناك أي شيء، هناك أي شيء، ولكن هذا المكان يقول <متصفيق> لك ان الله يقول لا ان الله الله يقول لك درجير ان ان هنا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 دي على اساس نصيحه البرامبري خوك كشييرات البرامبري خوك خلطيه كا برامبري خوك جاره عن براي دي خلطيه كا گله گله شفقب حتلك يعني كره دي كا دي كينته دي مازن